Ми Solar Technology. Ми українська компанія, що змінює свідомість людей. Ми робимо так, щоб сонце працювало для вас. Ви можете встановити сонячні панелі у себе на даху будинку, багатоповерхового чи приватного, навіть на заводі. Наприклад, один завод вже платить по 5 гривень за кожну кілоат годину на перший місяць. Сонячні панелі дають їм чисту енергію. Встановивши сонячні панелі один раз, ви зможете користуватися безкоштовною, та чистою енергією все своє життя.